يا رأوم زينك تعدى تواصف الجمال كاملة ما كن كلات واصف الجمال لا حضرتك كالبدر في يوم الكمال تختفي كل الكواكب الجمال كامل الجمال يا راؤوم زين التعدى تواصف الجمال، كاملة اه ما كنا كنا تواصف القمر، يا راؤوم زين التعدى تواصف الجمال، كاملة اه ما كنا كنا تواصف القمر، لا حضرت كنك البدر في يوم الثمان، تختفي كل الكواكب بنوره لا حضر، احرقي اي, اي اي احرقي جو العذاره وش به احتفال، حاكم اهو Go Yeah